اگر ہم گوگل کو ڈیلی لائف سے ریموو کر دیں تو ہم آن لائن ورلڈ میں ایک منٹ بھی سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈیلی لائف میں گوگل ایپس کے علاوہ اور بھی بہت ساری گوگل سروسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ گوگل میپ اور گوگل ڈرائیو وغیرہ یہ سروسز ہماری ڈیلی لائف میں بہت ہی ویلیو ایبل رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آن لائن اکاؤنٹس کو سکیور کر لیں انٹرنیٹ پہ سیف رہنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کا فرسٹ اسٹیپ گوگل اکاؤنٹ کو سکیور کرنا ہے گوگل اکاؤنٹ کو سکیور کرنا بہت ہی ایزی ہے کیونکہ گوگل نے کچھ کامن سیکورٹی لوپ ہولز رکھے ہیں جن سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں اوکے okay, تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک میتھڈ شیئر کروں گا جس سے آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کی سیکورٹی کو چیک کرنے کے لیے ایک سیکورٹی چیک اپ رن کر سکتے ہیں لیٹس گیٹ انٹو ٹو اٹ اگر آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے تو پھر گوگل اکاؤنٹ کے لیے سیکیورٹی چیک اپ رن کرنا آپ کے لیے بہت ایزی رہے گا فرسٹ آف آل آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور ایڈریس بار میں یہ لنک ڈالیں یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے کاپی کر لینا ہے اوکے okay, تو ایڈریس ڈالنے کے بعد اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی جہاں پہ آپ کو کچھ آپشنز ملیں گے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ڈیوائسیز آپ کے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اگر آپ اس بٹن کے اوپر کوئی ڈیوائس لگتی ہے لگتا ہے کوئی تو آپ ان تھری ڈاٹس کے اوپر کلک کریں اور اس ڈیوائس سے گوگل اکاؤنٹ کو سائن آؤٹ کر لیں اسی طرح سے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ریسنٹ سیکورٹی ایونٹس چیک کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کی ٹو اسٹیپ ویریفکیشن بھی آن کر سکتے ہیں اور جی میل اکاؤنٹ کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں سیکیورٹی چیک اپ گوگل اکاؤنٹ کی سیکیورٹی انشور کرنے کا ایک بہترین میتھڈ ہے اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر اس وقت آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے اور سیکیورٹی چیک اپ امیجیٹلی رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کام کے لیے اینڈرائڈ اسمارٹ فون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اسمارٹ فون کی سیٹنگس میں جانا ہے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اکاؤنٹس کے فولڈر کو ایکسپینڈ کرنا ہے اس پیج پہ گوگل پہ ٹیپ کریں اور یہاں پہ مینج جو گوگل اکاؤنٹ پہ ٹیپ کریں اوکے اب یہاں پہ سیکیورٹی کا آپشن مل جائے گا اس کے اوپر ٹیپ کریں اور اب یہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ایزیلی چینجز کر سکتے ہیں دیٹس اٹ اس طریقے سے آپ گوگل اکاؤنٹ پہ سیکورٹی چیک اپ کو رن کر سکتے ہیں سیکورٹی چیک اپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب